BELAJAR MENULIS HURUF KECIL W Cara tulis huruf W Langkah 1 Lukis tiang kecil secara serong Buat puncak bukit Lukis tiang kecil serong Buat puncak bukit W Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik-adik, tulis W pula. Huruf sangat mudah sekali tengok boleh cuba. Buat macam V, tapi kali dua. Itulah dia, W namanya.